V černých kontejnerech se v současné době nachází až 70 odpadu, který je možné dále recyklovat. Významnou část tvoří zbytky z kuchyní, tzv. gastroodpad, tedy zbytky z přípravy pokrmů rostlinného i živočišného původu, zbytky jídel, potraviny nevhodné ke spotřebi či zpracování například z důvodu prošlého data spotřeby. V Hradci Králové je nově možnost gastroodpad třídit. Město společně s radeckými službami podpořilo tuto novinku distribucí nádob, do kterých mohou občané gastroodpad ukládat. Chtěl bych poděkovat občanům Hradce za velký zájem o nádoby na kuchyňský gastroodpad a zároveň bych se rád omluvil občanům, na které už ta nádoba nezbyla, protože skutečně pracujeme s nějakým množstvím. Město investovalo do podpory sběru kuchyňského odpadu cirka půl milionu korun a nemůžeme garantovat, že se zkrátka dostane na všechny. Není podmínkou pro třídění biologicky rozložitelného odpadu v domácnosti používat tuto konkrétní nádobu. Občané samozřejmě můžou používat jakoukoliv chný obal, jakoukoliv plastovou misku, kbelíček či sáček, ideálně jako opětovnému použití. Nádoby pro svoz gastroodpadu naleznou občané na stanovištích kontejnerů, všude tam, kde se nachází také kontejnery na třídění skla. Je tak zajištěna pohodlná docházková vzdálenost pro obyvatele bytových i rodinných domů. Cílem odděleného sběru kuchyňského odpadu z domácností je snížení množství směsného komunálního odpadu z produkce města, který nyní končí na skládce. Děkujeme, že městu pomáháte snížit produkci nevyužitelného odpadu a třídíte biologicky rozložitelné odpady z kuchyní. Podrobnosti o svozu gastroodpadu naleznete na stránkách Radeckých služeb v sekci Gastroodpad.